المادي ولا ولا مادي الأكاديمي وتقارب مميزات الهويات الثقافية بين بعض المجالات الترابية وحدة الهوية الثقافية لكل مجال ثقافي وهكذا قدم اقتراح جديد تحديد هذه المجالات كما هي المجال الثقافي لعملة درجة أصيلة، المجال الثقافي لعملة المدير في المدار، المجال الثقافي المجال الثقافي ليقديم في حصن هجرة ، المجال الثقافي ليقديم في المجال الثقافي ليقديم في سينا ، المجال الثقافي ليقديم شابشاون ، المجال الثقافي ليقديم وزان ، ومن المنتظر أن يدور النقاش داخل كل ورشة بين المتدخلين والمعنيين بالشان الثقافي من مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومثقفيين وجمعيات.